من الحشف يا زمن من فرقة بلاد اليمن جان الضيق جان الحزن جان وضع قاسي شديد فرقناك يا العرب وروحنا المملكة نغترب شفنا الهم شفنا الكراب من فرقة يمن الغربه مثيل الاجل كم فيها الغفا والزعل حتى الوضع فيها ممل عيشنا معيشه عبيد ولا اندوسي يا مرسلي واعبر في العسر والتلي وصل لاسرتي I ترجمة <تصفيق> <تصفيق> مشتاقش ومشتاق اخي توفيق الوفي السخي كيف الموت قاسي صخي شل عن عيوني بعيد يما صرت مشتاق له كل ايامي يا رب العالمين